Сім кілометрів до Донецька, ми вже там по восім років не буваємо, тому що електронної електронній пропуску немає туди. У 15-му році і в 17-му ну, дуже добре побомбили по нашому місту. В нашому місті завод поки ще робить трошки. І оце в 22 році року, оце от, недавно так обомбили, П'ять чоловік погибло, чоловік 15 ранено, напряжено. Цвіт виключають, включають. Води нема вже давно. Холодне. Раніше холодна була, зараз вже холодної нема. Багато домівок нарушено, стекал нема, під'їзди валілись. Ну, в общем, стріляють, як хочуть. Бойові дії йдуть навколо міста чи в самому? Місті? За, за містом. А це зробили так, що в місце. У нас невеликий поселочок, кілометр на кілометр, гаетажні дома. А рядом, через железну дорогу залізничну, у нас частний сектор, він 7 кілометрів дліться. От йому там сильно достається. Ну Вже дісталось і поселку Хіміка. І дуже прискорбно. У мене знайомий поїб. Ну що, вибрали вчора вони. П'ять автобусів було до Красноармійська, потім до Дніпра, Дніпра вже, на Запоріжжя. І що, таке місто гарненьке, його вже почали так будувати після цих раніших років. І пліточка везде. все дуже гарно, але ж дуже неспокійно люди виїжджають. У нас було 40 тисяч населення. Зараз, якщо 15 осталось, И тогда, в 15-м году, тоже так было. Вот можете поверить мне, в 15-м году мне мина разорвалась, и у меня такое векно, двух сту, это, два стекла, разбилось только наружное, а внутренняя осталась целая. Еще зять у меня, зять погиб в Авдеевке МЧС. Говорит, здесь за меня. Я говорю, да пусть будет, через два года. Вете в цю ж дірку попадає осколок, розбиває мені вікно, і на диваном на диваном отаке, в стіні. Це було у мене в кімнаті. Дочка була в Харкові, в Харкові жила, бо там нестерпно було, і вона поїхала з Харкова за границю. Думаєте повернутися додому? Ну, ще поки хата ціла, повернуся.